Tervehdys kaikille. Toivottavasti ääni kuuluu ja tosiaankin terveisiä Kuopiosta. Tuossa Jukka esittelikin jo tuota, tätä, tätä kokonaisuutta, niin kuin, että mihin, miten tämä kokonaisuus rakentuu. Itse olen ollut mukana tuossa, tuossa TVT-osuudessa nimenomaan siinä opetushallituksen kehittämisryhmässä. Ja, ja tota, nyt. Tässä niin kun, kun se kokonaisuus valmistui, niin sitten myöskin niin tietysti kaupungin osalta lähdetty miettimään sitä, että miten, miten me lähdetään täällä, täällä Kuopiossa viemään tätä kokonaisuutta sinne käytännön tasolle ja siitä nyt muutamia ajatuksia tässä, tässä esityksessä. Meillä on Kuopiossa käytössä tällä hetkellä tällaiset digitaitokalenterit, ne löytyy verkosta tuosta osoitteesta, jotka aika pitkälti on niin kun se laadittiin silloin sen edellisen uudistuksen yhteydessä. Tämä on ollut nyt tuolla alakoulun luokilla käytössä jo kolme, kolme vuotta ja yläkoulun luokilla sitten parisen vuotta nämä digitaitokalenterit. Ja niiden ajatuksena silloin, kun ne lähdettiin aikanaan laatimaan, oli juuri se, että, että tavallaan haluttiin konkretisoida niitä opetussuunnitelman digitaalisia sisältöjä niin, että, että pystyttäisiin tavallaan tarjoamaan työkalu niille opettajille, semmoinen konkreettinen visuaalinen työkalu, jonka avulla niitä taitoja tulisi myöskin sitten käytyä läpi. Eli koettiin haastavaksi se, että sieltä opetussuunnitelmasta, jos lähdetään niitä etsimään niitä asioita, niin sieltä herkästi jää tiettyjä asioita opettamatta. Ja tämmöisellä muodolla sitten niin päästiin siihen, että, että tuota, ne taidot on oikeasti siirtynyt tässä nyt muutaman vuoden aikana, jotta tämä digitaitokalenterit on ollut meillä käytössä, niin oikeasti siirtyneet osaksi sitä arkipäivää. Eli tuo alakoulun kalenteri, molemmat on A3-kokoisia tiedostoja, joissa näkyy alakoulun osalla ykkös tavoitteet ja ajatuksena on siinä ollut nimenomaan se, että me on, me on jaettu vuosiluokittain ne taidot, joita niin vähintään toivotaan siellä luokassa harjoiteltavan ja yläkoulun osalta taas sitten vastaavasti se ja jako tehtiin samalla tavalla vuosiluokittain, mutta myöskin sitten vielä oppiaineittain, koska kokemus on se, että, sitten, että jos ne jätetään silleen yleiselle tasolle niin, että niitä ei, niitä ei ainakin suurimmaksi osaksi palastella oppiaineittain, niin ne jää sitten toteutumatta, koska se opetus on kuitenkin sitä aineopettajaperustaista tässä. Ja tavallaan nämä ovat olleet pohjana sitten tietenkin tässä, että kun lähdetään miettimään sitä, että mihin suuntaan sitten tätä mallia, mikä meillä nyt on ollut käytössä ja mikä on koettu hyväksi, niin lähdetään viemään eteenpäin. Ja uskoisin hyvin vahvasti, että niin kuin tätä, tätä raamia, mitä, mitä silloin, silloin tehtiin, niin tullaan myöskin käyttämään tulevaisuudessa, mutta toki sitten niin kuin sisällöllisiä muutoksia tähän on varmasti tulossa. Meillä on tämän digitaitokalenterien tukena vielä ollut joka syksy kouluilla opettajat täyttäneet vesopäivän yhteydessä tällaisen kyselyn, jossa he ilmoittavat, että mitä vuosiluokkaa tai mitä oppiainetta he opettaa sinä vuonna siellä koulussa. Ja sitten sitä myötä myöskin siinä, siihen kysely kohdentuu niihin tavoitteisiin, joita, joita sitten sinä kyseisenä vuonna sen opettajan täytyisi niille oppilailleen opettaa. Ja, ja siinä samassa kyselyssä sitten se opettaja määrittelee sen, että, että tuota, miten hän kokee, että onko hänellä taidot opettaa ne kyseiset asiat vai kokeeko hän, että hän tarvitsee näiden taitojen opettamiseen tukea. Eli tähän on sitten tämä tuutoropettaja toiminta kytketty niin kuin tähän digitaitokalenteriin aika tiukastikin tämän kylkeen ja, ja tavallaan koulut on saaneet sitten sen kyselyn pohjalta tulokset sinne tuutoropettajalle ja rehtorin käyttöön siitä, että mitkä on ne taidot esimerkiksi mitä koulussa koetaan, että, että täytyy antaa niille toisille opettajille tukea, jolloin opettajan on ollut helpompi lähteä tarjoamaan sitä apua. Että jos joku on ilmoittanut vaikka, että tarvitsee ohjelmoinnin opetukseen apua, niin sitten hän on voinut mennä tarjoamaan, tarjoamaan sitä apua suoraan sitten näille henkilöille. Tämä on koettu hyväkstavaksi siinä, että tavallaan konkretisoidaan ne asiat, joita tämän lukuvuoden aikana opettajan täytyy niin opettaa ja sitten myöskin tarjotaan siihen se tuki, eli niiden taitojen osalta, missä koetaan puutteita, niin sitten sitä tukea on myöskin ollut tarjolla. Ja tämä toimintamuoto ilman muuta on ollut sitten myös sellainen, että se on edistänyt paitsi tämän digitaitokalenterin käyttöä, niin siis tehostanut meidän tutor-toimintaa ja sitten tietysti niin ennen kaikkea se tavoite, että nämä taidot on tullut osaksi sitä arkipäiväistä toimintaa niin, että siellä oppilaat on saaneet sitä opetusta näiden, näiden tavoitteiden mukaisesti. No nyt sitten kun mennään tähän uudet lukutaidot kokonaisuuteen, mä sitä, itse niin kuin lähtenyt jäsentämään tämmöisellä piirakkamallilla tuon uudet lukutaidot sivuston pohjalta. Ja niin kuin tuossa jo oli puhetta, niin tosiaankin kolmeen osa-alueeseen osa se jakautuu. Ja mä ainakin itse ajattelen, että tuo medialukutaito on erityisesti se osa-alue, joka tuosta, jos mä nyt pohdin tuota meidän digitaitokalenteria, mikä meillä on ollut käytössä, niin medialukutaidon... Kakkupala on se, mikä sieltä ehkä eniten puuttuu tällä hetkellä, ja siellä on sisältöjä, joita meidän täytyy niin kuin lähteä viemään siihen, siihen sisältöön. Toki siellä jonkun verran sitä on, mutta, mutta on sitä mieltä, että kun niitä tavoite, tavoitteita kävin läpi, mitä siellä on listattu, niin niitä täytyy meidänkin niin kuin tuottaa tuohon meidän pohjaan. Sitten vastaavasti, jos katsotaan tieto- ja viestintäteknologian osaamista, niin tässä, tässä osa-alueessa nyt näköjään jostain syystä joku skaalaus heittelee noita mun tekstejä tuolla ehkä vähän erikoisella tavalla, mutta ää, tosiaankin niin tuo, tuo on sellainen osa-alue, että tuota siellä aika pitkälti on kyllä käyty ja nimenomaan noilla pääotsikoiden alla, niin tämä, tämä osa-alue on kohtuullisen hyvin meillä jo tuolla olemassa olevassa digitaitokalenterissa huomioitu. Ohjelmointiosaamisestakin toki siellä on, mutta tuota, siinäkin selkeästi vielä, vielä vahvistamista täytyy tehdä ja siellä on tiettyjä osa-alueita, jotka sieltä puuttuu meidän digitaitokalenterista. Ja tavallaan tämän kokonaisuuden pohjalta, niin oikeastaan tuossa oli lista kysymyksiä, jotka, jotka sieltä niin kuin nousi, sitten, jotka vaativat keskustelua meidän päässä ja pohdintaa, ja näistä osittain on käytykin jo keskustelua, eli mitkä ovat ne tukimateriaalit, mitä me tarvitaan tämän pohjalta. Näen itse sen, että edelleenkin tuo tavoitelista on pitkä siellä, mikä, mikä sinne on laitettu. Itse tein siitä yhden tällaisen listauksen, niin 24 sivua tavoitteita sain näistä kolmesta osa-alueesta, ja se on kuitenkin aika iso määrä. Ja jotta me halutaan se, että se, se, ne tavoitteet siirtyisivät oikeasti osaksi käytäntöön, niin meidän on pakko miettiä sitä asiaa. Sitten kysymys, että miten muokataan tätä paikallisesti, eli niin, että ne opettajille olisi se helppo käyttää, niin kuin sanon, että tuo digitaitokalenteri on ollut meillä toimiva työkalu, niin jotakin samansuuntaista on tavoite laatia, mutta voi olla, että se ei tuohon, täysin tuohon samaan formaattiin istu. Sitten se, että onko... Tehdäänkö vuosiluokkaistaminen? Sen suhteen aika vahvasti on sitä mieltä, että se on tarpeen sen takia, että jos ne jätetään hyvin väliäksi ne liukumat siinä, niin herkästi käy sitten niin, että tietyillä vuosiluokilla ajatellaan, että jos kolmos-, kutosluokalla on tietyt tavoitteet, niin saattaa käydä niin, että ajatellaan, että kyllähän nämä ehtii sitten kutosluokalla opettaa, ja niin kuin me tiedetään helposti, niin sitten ne taidot saattaa jäädä opettamatta siinä kohdassa. Sitten tämä iso kysymys, miten jaetaan yläkoulun sisällöt, niin kuin tuossa aikaisemmin totesin tuon digitaitokalenterin osalta, että sinä tehtiin se, se oppiaineisiin jako juurikin siitä syystä, että haluttiin varmistaa, että ne tietyt vähimmäistaidot tulee opetettua. Samaa ajattelen edelleenkin. Eli jollain tavalla on pakko niin kuin jakaa niitä, niitä tuonne oppiaineiden alle. En tiedä pystytäänkö kaikkia sinne jakamaan, Ei me nytkään edellisessäkään kierroksessa kaikkia tavoitteita sinne toki jaettu. Ja sitten näitä kysymyksiä, että miten me pystytään seuraamaan sitä, että, että tuota, ne taidot ikään kuin saavutetaan oppilaiden osalta ja toisaalta sitten kysymys se, että, että yhtä lailla opettajien osalta, että, että mitä, mitä keinoja on siihen, että, että ne voisivat jollain lailla itse tämmöisellä jonkin, jonkinlaisella mittarilla selvittää, että missä vaiheessa mun osaaminen ja taidot tällä hetkellä on. No. Mä lähdin tätä kokonaisuutta nyt niin kuin palastelemaan sillä, että mä oon ottanut nyt tuolta jokaisesta ö, isosta sektorista niin yhden osa-alueen ja lähtenyt miettimään, että mitä se voisi käytännön tasolla olla, sit, jos me lähdetään tekemään tällaisia jonkinnäköisiä ö, malli-kokonaisuuksia myös opettajille. Ja mä lähdin tuolta tieto- ja viestintäteknologian osaamisesta, otin sieltä tuon tiedonhallintaosuuden ja siellähän niin on ollut tässä jo tiedossakin, niin siellä on sitten palasteltuneet tavoitteet noiden viiden niin kuin eri ikäluokan osalta. Ja otin sieltä nyt tuon perusopetuksen osuuden, koska tietysti se nyt on lähinnä sitä, mitä itse täällä teen, eli perusopetuksen digitaalisuus on mulla vastuulla, mutta toki tehdään tiivistä yhteistyötä nyt tällä hetkellä varhaiskasvatuksen kanssa myös yhdessä Tätä kokonaisuutta toki lähdetään miettimään. Ja Tuohon on nyt listattu tiedonhallinnan tavoitteet 1.2.3.6.7.9. osalta. Nuo väritykset tuolla on mun omia tekemiäni, koska tietyllä lailla halusin lähteä jäsentämään sitä, että minkälaisia teemoja siellä on, minkälaisia jatkumoja siellä on alkaen samoista aihepiireistä. Ja sieltä nousee yhtenä asiana toi tiedonhaku. Eli tuossa nähdään se, että nuo violetit tavoitteet liittyy vahvasti tiedonhakuun. Sitten siellä on tiedon luotettavuuden arviointiin liittyviä tavoitteita. Sitten siellä on tiedon jäsentämiseen liittyviä tavoitteita. Ja sitten viimeisenä tiedon tuottamiseen liittyviä tavoitteita. Eli tavallaan tämmöisiä isoja otsikoita. Ja nyt jos me lähdetään katsomaan, että miten tämä, niin kuin, nämä tavoitteet saadaan siirrettyä tällaiseen niin tehtävän muotoon, niin tässä on nyt yksi esimerkki, esimerkiksi taidot kolmas-, kutosluokalta. Ja jos annetaan esimerkki tämmöisestä, että lähdetään tekemään esitelmää, jossa on annettu ohjeet että käytetään erilaisia tietolähteitä. Ja sitten on tällainen tarkastuslista siinä, jossa, jossa tuota, oppilaan täytyy seurata, että onko hän tehnyt nämä kaikki tarkistuslistassa olevat asiat. Ja aika hyvin, jos tätä yhtä tehtävää katsotaan, niin se kattaa aika monen tavoite. Kohdan täällä, täällä tuota, hyvän osaamisen kriteereissä, mitä tiedonhallinnalta edellytetään. Toki tässä tulee samalla harjoiteltua vielä paljon muitakin taitoja kuin pelkästään noita tiedonhallintataitoja. taitoja niin Tavallaan tässä on niin esimerkki siitä, että miten yhdellä tehtävällä saadaan kuitattua, eli se te, vaikka se tapotellista näyttää hurjan pitkältä, niin itse asiassa kun se tehdään tämmöiseen tehtävää aihiopohjaan, niin sillä tehtävää voidaan. Ikään kuin kuitata aika monta tavoitekohtaa ja sinällään silloin saadaan niin konkreettiseksi opettajallekin, että tämä ei näytä niin valtavalta kuin mitä se ehkä tavoitelistalla näyttää. No samalla tavalla esimerkkinä tuolta otin sitten mediatietolähteenä, siinä on samanlainen tämä jäsennys. Ja, ja tuossa, jos katsotaan niitä tavoitteita, niin siellä on tiedonhaku mediasta yhtenä selkeänä teemana, mediasisällöt. Ja sitten luotettavuuden arviointi, joka selkeästi korostuu ehkä tässä mediakasvatusosuudessa, mikä on tietysti niin kuin olennaista just, just tänä päivänä. Ja tässä nyt samalla tavalla sitten kolmas luokan osalta, niin yksi esimerkkitehtävä. Eli tässä on tämmöinen kuvitteellinen verkkolehden sivu laadittu, joka, jonka voisi antaa hyvin niin kuin oppilaspareille tai pienryhmille tehtäväksi, ja niiden täytyisi lähteä selvittämään tuolta tuosta kuvitteellisesta verkkolehden sivusta, että mikä siellä on valeuutinen, mikä on mainos, missä on käytetty tuotesijoittelua, mikä on kaupallista yhteistyötä, kuvaa manipulaatiota ja niin edelleen, eli tavallaan näitä erilaisia, erilaisia mediatietolähteitä, media jotka on ujutettu tavallaan tuohon, tuohon yhteen verkkolehden sivuun ja tämän tyyppinen on aika tyypillinen tilanne tällä hetkellä, jos ajatellaan minkälaisissa maailmassa ne lapset ja nuoret on, niin ne kohtaa tämän tyyppistä viestintää paljon ja sen takia tavallaan tämän taidon harjoitteleminen on olennaista, mutta tässä on taas yksi tehtäväaihe, jolla aika monta noita tavoitteita pystytään käsittelemään. No sitten viimeisenä vielä tuolta ohjelmoinnin ajattelu, otin sieltä käytännön taidot yhdeksi esimerkiksi ja siinä Tässähän te, ikään kun se tavoitelistaus on verrattuna näihin kahteen muuhun osa-alueeseen, huomattavasti niin kuin, niin kuin sanotaan inhimillisempi, että tämä tekstimäärä on huomattavasti, huomattavasti niin kuin tiiviimpää, mutta toki siellä niitä taitoja on kuitenkin aika paljon ja tästä nyt esimerkkinä sitten tuosta graafisesta ohjelmointiympäristöstä tällainen kodeorksivuston sivuston tehtävä, jolla, jolla aika hyvin pystytään tuo kyseinen tavoite ja tätä tietysti jonkun verran on tehtykin, että tämä sinällään ei ole mitenkään niin kuin uutta, mutta että tavallaan ajattelen näin, että tämän tyyppisillä aihioilla pystytään sille opettajalle konkretisoimaan paremmin niitä, niitä tavoitteita, mitä lähdetään tekemään ja Tosta nyt, jos vedetään yhteen, että mitä on tavoitteena tässä kokonaisuudessa sitten lähteä työstämään, niin tosiaankin digitaitokalenteria muokataan ensi lukuvuoden aikana uuteen versioon. Me on haettu toki hankerahoitusta myöskin siihen työhön, toivotaan, että sitä saadaan, mutta jos niin käy, että ei saada, niin sitten tehdään ehkä vähän pienemmässä mittakaavassa, mutta tietysti jossain muodossa joka tapauksessa tullaan tekemään. Ja sitten tarkoitus tosiaan tuottaa äskeisen tyyppisiä tehtäväaihioita, lyhyitä pedagogisia videotutoriaaleja, niihin avaintaitoihin. Meillä on nyt tämän vuoden aikana jo, jo tuotettu video, videotuotantoa, pidetty esimerkiksi tunnin mittaisia webinaareja Pohjois-Savon alueen opettajille avaintaidoista. Ja nyt mä ajattelen, että nämä uudet lukutaidot on niin kuin erinomainen eh, niin kuin pohja tavallaan lähteä rakentamaan tällaista, tällaista tuota webinaarisarjaa. Niin paikallisiin tarpeisiin. Ja meillä on Pohjois-Savon tuutoropettaja- verkoston kautta vielä rahaa käytettävissä ensi lukuvuoden aikana. Niin tietysti siihen myöskin pystytään sitten panostamaan henkilötyötä. Mutta näen, että sen lisäksi niin tavallaan niitä tällaisia lyhyet videotutoriaalit niin tavallaan avaintaitojen opettamiseen niin, että niitä pystyy käyttämään se opettaja, mutta että pystyy hyödyntämään myöskin oppilaitteen kanssa. Ja sitten tavallaan ajatus tuosta taitomittarista, että mielenkiintoista olisi lähteä pilotoimaan jonkinlaista taitomittaria, valita ehkä tuolta joku osa-alue, johon, johon lähdettäisiin rakentamaan sellaista, sellaista taitomittarin runkoa, jolla, jolla opettajat voi itse käydä sitten kokeilemassa, että minkälaiset taidot heillä on esimerkiksi vaikka mediakasvatukseen liittyen. Ja sitten taas vastaavasti noihin perusopetuksen nivelvaiheisiin, niin myöskin oppilaille se sama, sama materiaali käyttöön. Eli tavallaan tuosta, tuosta niin kuin näillä stepeillä on tarkoitus ensi vuoden aikana lähteä liikenteeseen. Se kalenteri meillä vielä ensi syksynä käytetään tuota vanhaa digitaitokalenteria, koska sitten tietenkään niitä muutoksia ei nyt tässä aikataulussa keretä tekemään. Mutta tarkoitus on ensi vuonna sitä tosiaan lähteä työstämään ja, ja sitten osallistaa siihen tietysti sitten oppilaita myöskin. Eli meillä on kaksi mentoria, jotka kiertää kouluja ensi lukuvuoden aikana ja tätä työtä. Nivotaan osaksi heidän, heidän työtään myöskin, että kun he menevät sinne koululle, niin sitten tavallaan lähdetään sitten näiden uuden lukut, uusien tavoitteiden pohjalta liikenteeseen rakentamaan niitä tehtävää aiheita siellä yhdessä oppilaitten ja opettajien kanssa.